بسم الله الرحمن الرحيم يحتل التدريس باستعمال الفيديو مكانة مهمة في التعليم لذا يلجأ الكثير من المعلمين إلى استخدامه في العملية التعليمية سنتعرف في هذه الجلسة على صيغ المقاطع المرئية وخصائصها ولا هذه الصيغ هي صيغة ام -E وقد ابتكرتها شركة مايكروسوفت وهذه الصيغة تتميز بتنوع استخداماتها من خلال الكاميرا أو الحاسب الآلي أو الشبكة العنكبوتية أو أجهزة الألعاب كالبلاي ستيشن وغيره هذه الصيغة تتميز بأنها لا تحتاج إلى مشغل فيديو محدد لأنها تعمل على جميع المشغلات وابتكرت لعدة أسباب منها محاربة انتهاك الحقوق الفكرية وقد تطورت على عدة مراحل فبدأت من MPEG1 حتى MPEG4 وهذه السلسلة MPEG4 أشهر أنواعها هي صيغة MB4 حيث تعتبر من أهم من أشهر الصيغ لضغط ملفات الوسائط المتعددة من حيث التخزين والإرسال فهي لا تنحصل على الفيديو فقط بل من الممكن أن تكون ملفاً صوتياً أيضاً تستخدم في إنتاج أفلام الفيديو على الشبكة العنكبوتية وكذلك على الأجهزة الكفية واللوحية الصيغة الثانية هي صيغة AVI وكذلك ابتكرتها هذه الصيغه شركه مايكروسوفت في عام ألف و... وهي من اقدم الصيغ بدات في بدا استخدامها في عام 1992 تتميز بتجزئه بيانات الصوت والصوره مما يسهل عمليه ضبطها لا تحتاج لمشغل خاص تعمل على جميع المشغلات وتستخدم غالبا في انتاج افلام الفيديو المنزلي والأفلام التي تتم مشاركتها عبر الشبكات المحلية والعالمية كما أنها تتميز بأنها لا تحتاج إلى مشغل, مشغل خاص بها الصيغة الثالثة صيغة WMV وهي Windows Media Video هذه الصيغة كانت تستخدم تقنية الـ MPEG عفواً تستخدم تقنية الـ MPEG وبعد مرور الكثير من الوقت والتطورات توصل مبتكروها طبعا ابتكرتها شركه مايكروسوفت توصلوا في عام 2003 الى ان تكون الصيغه الاساسيه المشغله لبرنامج الويندوز ميديا بلاير وتستخدم غالبا في انتاج افلام الفيديو المنزلي الصيغه الرابعه هي صيغه الريال اوديو ميديا وهي من اكثر الصيغ شيوعا واستعمالا، خصوصا في الإنترنت، وذلك لامكانيه تشغيلها مباشرة من خلال الشبكة دون الحاجة لتنزيلها. لا تقتصر على ملفات الفيديو، بل من الممكن أن تشمل الصيغة الصوت مثل الـ RM أو RAM. تكرتها شركة Real Networks وتستخدم لإنتاج الفيديو المنزلي والأفلام التي تتم مشاركتها عبر الشبكة. الصيغة الخامسة هي صيغة ال في وهذه الصيغة ابتكرتها شركة ابل وتميزت عن غيرها بملاءمتها لتدفق البيانات عبر الشبكة العنكبوتية وهذا يعني امكانية مشاهدة المقاطع بهذه الصيغة داخل الشبكة وتحتاج الى مشغل خاص وهو الكويك تايم بلاير الى هنا انتهت جلسه الفيديو نلتقيكم باذن الله في جلسه الصوت وامتدادات ملفات الصوت شكرا لكم